Консервація недобудованого будинку на замов в Україні буде дуже актуальна. Пам'ятаю, стрім на попередньому каналі прохання на українському каналі проанонсувати і розглянути зі свіжими поглядами. Валерій, поки в нас йде війна, стріми вони не будуть тематичними. Ми зустрічаємось вівторок, в четвер. Я відповідаю на ваше питання. Тому зараз я буду відповідати на ваше питання, а потім окремим відео зроблю виразку і, і опублікую. Консервація. Є ті, ті місця, на які обов'язково треба звернути увагу. Почнемо з вами з фундаменту. Наприклад, в цьому році ви побудували фундамент, а далі все, роботи закінчились. Фундамент може бути мілкого залягання або звичайний нижче глибини промерзання. Тому, якщо ми дивимося з вами на фундамент, незважаючи який у вас мілкого або звичайний, обов'язково робимо з вами тимчасове вимощення атмоску. Від, від, від ну, по-русски атмоску. І з чого? З любого матеріалу, котрий не пропускає вологу. Це може бути БУ-банер, двойна плівка. Ну, одинарна теж підійде, Двійна просто буде надійніше. Але одинарна теж підійде е, щільністю десь так е, товщиною 100-150 мікрон. Ось. На ширину десь од, мінімум 1-1,5 метра. І закопуємо цю плівку десь на 10-15 сантиметрів в для, для чого, хлопці? Для того, щоб вітром цю плівку не, не зірвало. І для того, щоб захистити її від ультрафіолету. Ось таке вимощення може прослугувати вам десь так років 10. Так, вона тимчасова але може слугувати достатньо довго. Тому використовуйте. Це небагато роботи, але все ж таки краще зробити. Це дозволяє захистити ваш ґрунт під фундаментом, щоб він був більш сухий. Чим суше ґрунт, тим краще, тим менше морозне починення буде на ваш фундамент давати навантаження. Тому що коли прийдуть морози, то при замерзанні ваш ґрунт може ваш фундамент підняти і ось тут його переламати. Тому щоб такого не було, захищайте ґрунт від вологи. Ухил нахилу, чим більший, тим краще, але десь так, скажемо, від 2 до 5 сантиметрів на метр. Кут нахилу. Зробили. Далі. Якщо є будівельні матеріали, краще їх скласти на вашому фундаменті, тому що це додаткове навантаження, котре буде робити опір морозному починню. Зробили. Якщо у вас є, наприклад, наприклад якийсь підвал, басейн, приямок, неважно, тобто ви зробили фундамент, а в ньому є приямок, зверніть увагу будь ласка на те що мороз він може проморозити стінки вашого приямку підлогу ось і якщо ви зробите відмозку по боках то морозне печіння може зламати ваш фундамент ось таким чином тому що воно тут все пронарзає із-за того, що можуть промерзати як з боку, так і знизу, найкращий варіант, все ж таки, зробити якесь тепле накриття. Утеплювач любий, мінеральна вата, пінопласт з деревом, любе утеплення дуже-дуже згодиться. Чому? Як це працює? Зазвичай в п'ятни забудови температура грунта десь ну, порядка 5-7 градусів. І оці 5-7 градусів, вони будуть підтримувати менше, меншу силу морозу в, внутрі цього приямку. Тому обов'язково робити це накриття і з утепленням. Давайте от я вам зараз фото покажу. Як це виглядає, наприклад, якщо я так сходу знайду, от е, на цю зиму в нас був хозблок на одному з будинків, дивіться, да, е, ми робили там підвал от з таких от блоків. Ось. І так, це ви всі все бачили. І, а, а ось укриття, бачите? Тобто ми забетонували фундамент, а потім на зиму зробили отаке накриття, захистили від попадання дощу, снігу і накидали і там теж мінеральна вата, ну, матеріал, який був закуплений на об'єкт, так, в рулонах, він там може і лежати, неважно. Тобто від вологи обов'язково, утеплення обов'язково. Бачите? Оце є консервація об'єкту на зиму. З, зрозуміло, так? Йдемо далі. Тобто обов'язково це робимо для того, щоб туди мороз не потрапляв і утеплюємо. Далі стіни. Зі стінами там простіше, тому що ви, вам, ви повинні звернути увагу на всі горизонтальні. Поверхні котрі можуть бути вашому будинку. Це парапети. Наприклад, ви збудували два етажа, але ще дахом не накрили. Підвіконня, зона цоколя там, де фундамент іноді виступає. Ну, на, на, на, наприклад, у нас іде стіна, а ось тут виступає фундамент вашу так Наприклад, ну, тут стіна пішла що ми робимо Значить, ось тут обов'язково найкращий варіант все ж таки рубіроїд тому що він стронкий тобто його вітром отак от наметиляє тому краще рубіроїд котрий прибівається ось тут бруском щоб вітром його не зірвало і цей рубіроїд от він отак от свисає тут себе висить накриває ваш утеплювач щоб волога не попадала в цей стик ось і щоб ультрафіолет не не розрушав ваш пінопласт, то треба його закрити плівкою. Ну, як варіант, можна закрити плівкою, в котрий замотують пінопласт при продажах. Наприклад, знову показую вам інший об'єкт. Ну ось, бачите? ось ми консервуємо об'єкт на зиму. Тобто використовуємо цю плівку. Це плівка, в котре продається пінопласт для утеплення будинків. От він використовується, але щоб вітром його не зірвало, він там прикопаний в ґрунт і ще бруском додатково зафіксований до стіни. Ось. Ну от цей плівки на рік точно хватить. Якщо вам треба довше, то краще придбати ультрафіолетостійку. Ось або там чорну, ну, краще чорну ультрафіолітостійку. Так, і всі оці горизонтальні поверхні теж саме е, Вкладаєте от, ось тут теж е, куски рубіроїду, або, як ви могли побачити, а ні, не могли побачити. Ось на цьому фото можна побачити. Е, ось, е, закритий пінопласт. Так, треба сказати хлопцям, щоб ще це закрили. І плівкою закрити вікна, але їх закривати треба не герметично. Повітря в будинку повинно гуляти. Тобто приплив повітря повинен там бути. Там повинен бути невеликий сквознячок. Для того, щоб волога не накопичувалась. Тому слідкуйте за цим. Тут виконане скрите вимощення від мозка. Ось, тому таке. Можна пінопласт пошпаклювати навіть. Ну, якщо ви встигаєте, то можете сіткою його пошпаклювати, таким чином захистити від ультрафіаліту. Ну, якщо навіть ви цього не зробите, ну, весною перед роботою треба буде його тоді пошкрябати, пошліфувати, зідрати те, що буде розрушено. Там ну, біля міліметру може від сонця розрушитися трошки. Нічого такого, в принципі, страшного. Але все ж таки береженого був береже. Або якщо ви не хочете забивати вікна, у вас немає часу, то хоча б полежить теж от на ці зони той же самий робіроїд якимось там цеглинками, блоками його пригрузіть, дошками прибіть, ну, щоб вітром не зірвало. Тому що ви поїдете називу до міста і приїжджати сюди перевіряти постійно, це часу не буде, тому краще все ж таки це зробити. Є. Дах. Дах, там, ну, скажімо так, саме страшне, це може вимити в вашу огні біозахист, який ви робили, коли дерево промочували, то дощем все ж таки його вимиває, плюс деревина – це все ж таки природній полімер, який боїться ультрафіолету. Тому на, на, на южних фасадах дерево швидше приходить в негодність, ніж на северних, на північних фасадах. Ось, ну, все ж таки, дерево може прожити, просто що на весну, перед тим як дах доробляти, треба бути знову його пробити вогнем біозахистом обов'язково. Або використайте якийсь там саме-сами дешеві... дешеву вискодіфузійну мембрану, котру ви можете придбати. Вона по тих карті виробника там місяць максимум 3 месяца вона може служити, але все ж таки для того, щоб захистити дах, вона сезон спокійно відстоїть. В мене китайська віскутивсіна мембрана накривала деревину 3 роки. На на третій після трьох років, це трьох зим, посипався ни, нижній шар, который виконував роль гідробар'єру. То він посипався. Мембрана-то залишилась ціла, а той полімерний шар, він посипався. І це дешева китайська. Тому в принципі, якщо ви не хочете, щоб деревину ну, замочувала дощем, снігом, випікала ультрафіолетом, ну, то можна набити оцю дешеву вискодофізійну мембрану, і вона, в принципі, спокійно рік-два у вас прослужить. Так, є. Далі комунікації. Не забувайте про комунікації, якщо у вас є якісь там колодязі для скважини, обов'язково їх накривайте, утеплюйте. Можна на люк теж от, всякі. Іноді, от, коли є скважина, забувають закрити люк, тому що ландшафт ще не зроблений, відмітка не зроблена, тому люк не монтується. Ну, ні, ніхто ще там толком не, не, не знає, на яку відмітку цей люк треба монтувати то хоча б накройте його дерев'яним щитом з утеплювачем, з того ж пінопласту і поліетиліновою плівкою, і присипти його теж землею. Це для того, щоб оці труби морозом не порвало, не розірвало. Обов'язково треба злити всю воду, якщо в системі була. Ну, наприклад, ви збирали систему опалення і не закінчили, да, а вікна ще не змонтували. Ось, то обов'язково все це треба злити, продути компресором, повітрям, щоб всі труби були сухі. Це обов'язково. Так, є. Далі безпека. Е ну, іноді деякі замовники, вони ставлять там камери, відеокамери. І я його питаю, ну і скільки ви їдете зазвичай від роботи до свого будинку? Він так, Ну, десь так час. Я, якщо нема е цих корки, пробки, як це корки да? <кліх> українською, по місту, то десь годину їду. Я кажу, і що за годину, коли ви побачили, що в будинок хтось заліз або став грабувати? І що далі? То тут, взагалі, найкращий варіант, все ж таки, не залишати на будинку якісь такі дуже дорогі речі, наприклад, там, систему опалення, ось, або ставити будинок на сигналізацію за охороною. Якщо є така можливість, зараз є системи, котрі працюють від мобільного телефону, пульт охорони знаходиться десь в 2-3 мінутах до вашого об'єкту, коштують це десь так, ну, до війни коштувало десь... 20 доларів на місяць, ну, в принципі 100 баксів, там, 5 місяців охорони можна сплатити. Ну, не, не, не. Поставити звичайні датчики на, на рух, щоб вони реагували. для цього достатньо для того, щоб поставити об'єкт під охорону, якщо там є якісь матеріали, або ви боїтесь, що хтось приїде та познімає всі ваші радіатори. Таке теж на жаль, буває. Так. Ось так от ми консервуємо об'єкти на зиму. Зрозуміло. Так. А ще одне, одне питання це коли у вас в, в, великий свес даху. Обов'язково треба поставити тимчасові підпірки. Я я їх вам зараз по, теж покажу. Дивіться. От на, на, на всіх цих світлинах ви можете побачити ось ці тимчасові підпірки. Бачите? Тобто це з відходів ми підпираємо, тому що йдуть ще роботи, і для того, щоб снігова нагрузка не. Ну, не, не, не, не не сагнула наш, от, от тут великі такі свєси, то стоять от такі тимчасові підпірки. І тимчасовий відвід від води. Теж на фото. Ось, бачите, труба. Так як система лівністоку, її ще не можна змонтувати, то стоять от такі тимчасові труби для того, щоб відвезти воду від будинку. З такими от підпорками. Давайте ще подивимося якісь фотографії. Ось, бачите. Від Лівністоку ми відводимо. Там стоять ліса. Ось ми відводимо. Зараз тут йдуть роботи по обліцюванню. І якщо система лівністоку вже смонтована, то обов'язково треба покласти теж трубу для того, щоб воду відвезти подалі від будинку. Я вам зараз фото теж покажу з іншого будинку. Ось, бачите, іде і система лівністоку, каналізаційна труба, і вона фіксується так, щоб вона не могла злетіти, Тому що коли дуже е, сильний такий дощ, тут йде поток води, він може вдарити по трубі, і цей край підіймається, тому ви тут брусочок бачите. Да? Тобто це все фіксується для того щоб не було знову проблеми отак відвод води від з плоского даху він на проволоку тут прив'язаний ось так оце труби комунікації те що я хлопцям сказав щоб вони або їх прибрали або щось з ними зробили тому що цей об'єкт він ми його вже законстрували Замовник зараз за кордоном тому Роботи тут далі не будуть йти. І отак от він виглядає зараз після консервації. І тут теж бачите тимчасові підпірки. Постійні вже будуть робитися, коли буде утеплюватися фасад. Тоді буде вже постійні підпірки. Зараз тимчасові, ви бачите. Труби змонтовані так, щоб їх можна було утеплити. Бачите? Такі довгі кронштейни. Ось От так консервуються будинок на зиму. Так, це додаткові гроші, але все ж таки я казав, що іноді важливіше зберегти те, що вже побудували. Тому що може так бути, що треба буде потім ремонтувати, а це занадто більше гроші ще потребують. Ось таке довге, довге питання. Раніше був окремий вебінар, а зараз Вимушений довго про це казати.